Чи ви відзначаєте те, що можна помітити, так би мовити, без особливо глибоких розвідданих, що дійсно росіяни роблять таке перегрупування? Чи ви помічаєте використання якоїсь більш технологічної досконалої техніки росіянами, про що говорить Сирський? Ну, насправді зараз ми знаходимося на ротації після багатьох місяців виснажливих боїв, тому досить мало інформації володіємо про те, що відбувається під Бахмутом, адже всі підрозділи зараз активно готуються, навчаються, ведуть підготовку, освоюють нове озброєння, долучаються сотні і сотні нових добровольців які хочуть якомога швидше звільнити наші території, закінчити війну перемогу, звільнити всі наші землі, всі наші території і всіх громадян. Те, що мені відомо, під Бахмутом ворог продовжує максимально пробувати просуватися з східної частини, тобто в самому місті відбувається. Що там, що хвилин, що хвилинні сутички, будівля, будівля, ворог пробує просуватися з півночі, і ситуація близька до того, що критична, тобто ніякого снарядного голоду ворога немає. Те, що кажуть, побратими з інших підрозділів. Угу. А, скажіть, будь ласка, от якщо відбуваються певні перегрупування або рухи сили засобів, то а, це якісь Частини, які досі Росія не використовувала на чи це перекидання, все ж таки із інших місць може бути тих, хто вже воював, і, тобто таким чином інші місця, інші ділянки фронту Росіяни ослаблюють. Ну, достатньо невідомо, це мають коментувати все ж таки ті, які військовослужбовці і служби, які займаються розвідкою, але я хотів би, щоб ми розуміли, що ми воюємо з дуже великим таким ворогом, який має купу-купу ресурсів, uh -huh. і найголовніший ресурс ворога, який він максимально зараз задіює, це майже безкінечна кількість цих ванюшек, мобіків, живого м'яса, яке вони не жалкують, яке вони не цінують, який для них там ресурсний. Пресурс дешевший, ніж бронетехніка, ніж боєприпаси, тому що для них немає жодної е проблеми мобілізувати. Іще 500, іще мільйон, і Ще там у них моб ресурс, якщо не помиляються, 30 чи 40 мільйонів. О -о -о е Навіть якщо у кожного третього, лише у кожного третього буде автомат, все одно вони будуть їх посилати, посилати на е цю м'ясорубку війни. Що може зробити українська армія? Що ми можемо робити? Ми маємо робити все, щоб якомога швидше їх перемилювати, якомога більше їх перемилювати, якомога більше і фаховіше готуватися, Кожому, кожному, хто може, хто вміє, хто знає як. Кожному українцю треба готуватися, освоювати навички, освоювати навітьну на техніку, озброєння, тактику, комунікацію а, і все робити для того, щоб ми знищували ворога набагато швидше, ніж він поставляє і тільки це запорука нашої перемоги. Тобто не тільки звільнення наших територій, зараз часто говорять про вибуху але це запорука перемоги. Uh -huh. Перемога буде тоді, коли українські сили оборони, українська нація, українська держава буде знищувати ворогів, які пробують просуватися на будь-яких кордонах. Тобто тут уже не йде мова про якісь географічні кордони, тут uh -huh. йде мова про те, що треба перемогти російську армію, яка буде доймати нас, яка буде пробувати атакувати нас, пробувати в е, тому чи іншому напрямку, чи під Бахмутом, чи під будь-яким uh -huh. іншим пунктом. Отримують поразку під Бахмутом, чи там, чи в будь-якому іншому тості. Вони знову можуть піти на Київ з півночі, з Чернігова, uh -huh. з Сум. Е, вони можуть, е, поки у них зберігається їхня оця от армада, е, мільйони цих ванюшок, яких вони запросто виглавлюють на вулиці, які з оковитою в очах, навчаються на полігонах марширувати пити по оковиту і потім іти в бій там чи під наркотиками, чи під чим вони йдуть. Допоки, до того ми будемо мати проблему з диспропорційності